Avui ensenyarem a fer un jiotaku, que és una mena de gravat, que començaren a fer-lo els pescadors japonesos, d'un 1.800 o així. Quan feien alguna captura, abans d'arribar a Port, moltes vegades ja dins de la mateixa barca, entintaven la peça que havien pescat i després, amb un paper d'arròs, feien un gravat que, al a port, el col·locaven perquè la gent sapigués quin era el peix que havien pescat, el tamany, etc. Avui en farem un amb una becoreta. Es pot fer amb qualsevol tipus de, de peix o de crustaci. Per acabar de preparar-lo, eh, el que farem ser extendre les atletes en, en, en, perquè, per donar aquesta imatge més de veracitat. No? I per fer-lo, aquí tinc unes agulles. Aquí per la boca també, perquè la mantengui oberta, he posat un pelillo. Aquestes ja són rígides, no importa fer-hi res. I ara el proper pas doncs, ja és en, en tinta. Es fa servir tinta, jo he fet servir aquesta tinta de sipi. És un poc espessa, llavors l'has de diluir amb aigua fins que et trobis una textura adequada per donar-li nou peix. La quantitat de tinta també és una cosa que vas agafant amb l'experiència, vas ja de fer-ne. No? perquè si et quedes curt doncs això no, no, no surt i si passes queden taques negres, perquè el paper de rosa és un paper molt fi i si té molta humitat, doncs queden taques. La tinta de Sipi està bé perquè és una tinta comestible, perquè hem cop acabada la feina doncs, ens podem menjar el peix. Ara li llevarem l'accés de tinta, ja ho trobem, que hi ha massa tinta. Sí, farem un. La primera prova sempre ens indicarà si nem bé, on n'hi ha poc o on hi ha massa. El d'arròs té dues cares, n'hi ha una que és satinada i l'altra que és més rugosa, que és la que emplearem per, per fer el gravat. Aquí he eixugat molt ràpid. I aquí també. Ara repetirem un altre pic. Segons quins peixos s'ha de repetir més o menys vegades, perquè és important que s'amari un poc de, de tinta per aconseguir treure textura, que no ens quedi només una taca. No? Hi ha algunes taques de, que s'ha acumulat molta tinta però ja comença a tenir una textura més guapa. I hi ha alguns que són més complicats que altres, com, per exemple, aquest, perquè té una pell molt dura i molt llisa. En japonès, jio és peix i tako és fregar. Llavors, jio-taku, d'aquí ve eh, aquest, aquest, eh, aquesta mena de gravat, no? de fregar el peix. L'únic que no es pinta és sull, perquè el sege latinós no agafa la tinta. Llavors l'ull el pintam després i li acaba de donar doncs, vida, per dir-ho d'alguna manera. No? Nosaltres hem fet el Giotaku tal qual eh, ho feien eh, ells al el Japó. No? Eh, després hi ha gent que els retoca, li dona color. Nosaltres, o el que jo faig en els tallers que dono, doncs faig el Giotaku tal qual és, que només és imprimir-ho així com hem fet, només amb la tinta, i després pintar l'ull, Uh, com deien que ho feien els uh, japonesos.